Salutare! Sunt Adina Voideanu. Până acum ai aflat care este principiul de bază de la care a pornit Dr. Cook în dezvoltarea tehnologiei Zaito. Astăzi vreau să-ți povestesc puțin despre cine este acest Dr. Cook și îți voi relata povestea spusă de el însuși. Și începe așa, pe vremea când era adolescent, Von Cook suferea de niște alergii atât de severe încât nimic din ceea ce îi prescriau medicii nu funcționa. Știa că este predispus genetic la alergii pentru că tatălui avea asm, frații lui aveau astm, deci nu era niciun fel de surpriză pentru nimeni faptul că avea și el diverse alergii. Manifesta în mod deosebit al, alergii la diverse polenuri, însă manifestările lui erau atât de urâte încât acest lucru îl făcea efectiv nefericit. Îi se făcea un soi de poșghiță galbenă pe ochi, ceea ce bi se părea de dreptul scârbos și în plus consuma pachete întregi de șervețele într-o singură zi. Pe măsură ce a crescut, alergiile parcă s-au mai estompat. Însă, în jurul vârstei de 30 de ani, atunci când s-a mutat cu soția și copiii în Las Vegas, Nevada, alergiile parcă s-au răzbunat pentru toți ani în care nu s-au mai manifestat. Niciun medicament specific nu funcționa. Și într-una din zile, pe când se plângea vecinului său de problema pe care o avea, acesta i-a spus că cel mai probabil era ceva din curtea lui, ceva cu care nu era obișnuit din moment ce numai ce se mutase. Vecinul lui Dr. Cook, Bill Robertson pe numele lui, era dentist, însă avea ca și hobby electroacupunctură după vol. Despre acest subiect găsești un articol pe blogul nostru. Bun, Bill i-a explicat că nu face asta ca și parte din meseria lui, însă ar putea să-l ajute să afle la ce anume e alergic dacă îi aduce câte o crâncuță din fiecare copăcel și arbust din uh, curte. Așadar, ziua următoare, Dr. Cook s-a dus la cabinetul lui Bill cu trei place mari, pline cu diverse grenguțe. Bill a scos o mașinărie și a început să testeze fiecare grenguță începând în același timp și degetele lui Dr. Cook. Acesta, din urmă, nu înțelegea mare lucru din ce i se întâmpla, totul îi se părea foarte ciudat și oarecum dureros, însă știa că Bill este un om respectabil, iar acesta a fost unul dintre motivele pentru care l-a și lăsat să continue, mizând pe faptul că știa el ce face. Celălalt motiv era, bineînțeles, faptul că alergiile erau atât de urâte încât ar fi încercat orice, dacă ar fi existat măcar o șansă minimă să scape de ele. Dacă vrei să afli și continuarea poveștii, nu rata episodul de săptămâna viitoare, îți doresc o săptămână cu spor, și nu uita să ai grijă de tine și de sănătatea ta.